Какие свята відзначаєте сьогодні? Сегодня? Я в этом консервантом. Большие свята начал работать. Скажите мне, какие свята... Уверен? Сьогодні трійця, отже завтра ще один вихідний після затяжних канікул на карантині. Ми запитали в Фейсбуці у людей, як ставляться вони до свят переносів, і всі майже однозначно сказали, що вони не потрібні, що потрібно працювати. Але, як ми знаємо, життя в Фейсбуці і на вулиці дуже часто відрізняється, тому зараз ми запитаємо у людей, як вони ставляться до релігійних свят, до свят переносів і взагалі, що вони святкують. Скажіть, нам, які свята відзначається? Mm. ви знаєте, з Водросі вже так особо нікакі. Ну, традиційно Новий рік, Пасха, Різдво. Пасху, Новий рік, Різдво. Новий рік. Новий рік і все. 8 березня. День народження. Дайте, дайте, що все. А ви дат які ще особливі Ну, троє відзначають ага. Новий рік. День народження і mm. все. 9 травня, э, Різдво Христове а потім День Незалежності України. Новий год, День народження і Рождество. Це найбільший День Незалежності, може, і все. День Стандарт, Новий рік, Пасха, самі такі родинні більші свята. А Пасха Новий год. І все? Так. Ну, таке. <хай> Я не прознаю. Ніяк. Ніяк. А ви на вихідних? Нейшов сума точно. — Тому що ми атеїсти. — Ага. — А як ставитись до вихідних після релігійних свят атеїсти? — До вихідних — добре. — Які можете назвати свята, які не потрібні нам? — Ну, взагалі, повинні християнські, які просто там, типу, по Воскресеньям, і в них не можна нічого робити. Вот. Вам якраз крутий так, да, що зробити ці дні? <риклад> ну, таке, просто, типу бабушка така звонить, говорить, типо, ти сьогодні нічого не режь!» <риклад> Блин, я не знаю, я думаю, 8 марта, 23 февраля все такое. А, мені здається, всі свята, в принципі, потрібні, тому що вони, в певній мірі, це частина пам'яті, або віддача честі комусь, тобто, я думаю, всі свята потрібні. <риклад> я би дуже обережно відносився до традиційних свят, які є, на розвиток відпочивати, так? Ну, я в цьому випадку більше Більші свята почали працювати. Чи потрібно релігійні свята робити вихідними для всіх українців? Думаю, ні, тому що, відперше, не всі в Україні християни. Якщо роблять, то вже типо, для інших релігій теж. Я считаю, так. Потому что, тому, кто на ну, них не, не святкует, в выходные, я думаю, від выходного не отмолится. Я думаю, что, в принципе, неплохо смотреть, какого, какой это праздник. То есть, большой, ну, действительно, э, Пасха – это действительно большой семейный праздник. А мы все разбросаны по разным частям Украины. Допустим, у меня родители живут очень далеко. И мне, чтобы отпраздновать с, ним, с ними Рождество либо Пасху, нужно очень долго ехать. Поэтому, я думаю, да, такие большие праздники семейные лучше, конечно, переносить. Ну, Пасху, знаешь... Уже звикли, до речі. А ще в нас свята релігії? Ну і то добре. Я не, не фанатично віруючий людина, але вважаю, що це важливо все одно. Все одно, тому що у нас в православні, в основному, всі люди, тому православні праздники, по-моєму, це правильно. Ну, якби, ну, паску потрібно, це однозначно, а всі остальні, ну як би ні. Ну, кожен має свою релігію, кожен має своє свято, і не обов'язково він має не працювати, наприклад тоді, коли комусь забороняє релігія працювати. Точно так же, думаю. Ну, я не знаю, у нас і так купа вихідних, в принципі. Ну, релігійні це, ну, я не знаю, їх не всі дотримуються, в принципі, зараз, тим більше. Тому я не вважаю, що це така є наразі велика потреба робити ці дні Прямо такими вихідними, глобальними. Ні, ну таке велике свято, як Тріця, в принципі, можна, але вигадувати я очула там, хоче президент якісь там єврейські свята зробити, мусульманські, ну я думаю, що це вже занадто. Ну я розумію, там меншини, все, але ну це не наші свята. Як ставитись до переносу вихідних на понеділок? Ні, ну так, вже прикольно. <связывая> Линии это не потребнее. А в дни треба, да? Ну, мне как работнику это очень приятно. <связывая> Но в свете того, что карантин, на карантине засиделись, уже можно уже и не отдыхать, конечно. Ну это нормально, нормально. На еще да. посевать, краще выйдут. Да? Когда мы, наверное, косили универ, то было неплохо. Но когда сейчас это уже.. Так сказати, заробіток відносительно, то, зрозуміло, що краще працювати, ніж повалятися вічній раз. Мені здається, вихідні, але якщо в плані свят, то, я думаю, потрібні. А як, ну, за карантин, чесно, дійсно, дуже сильно відпочиваю. Аж надоїло. Бо карантин все одно не всі ж сиділи прямо. Бували такі люди, що працювали. У мене чоловік працював, то йому якби нормально. Та в все одно. Я працюю віддалено, то в мене кожен день так само виглядає, немає вихідних якихось. Ділить більше вихідних чи ні? Мені достатньо. Два дня вистачає. Вистачає воскресень. Читання на ну якщо це не в даній ситуації, коли ти вже там на карантині сходиш з розуму, не знаєш, куди тобі подітися. То коли ти загнаний, дійсно цей вихідний деколи рятує. В принципі, як ми й очікували, на вулиці виявилося більше людей з категорії після відпочинку. Треба ще відпочинок. Проте не так вже і відрізняються відповіді у Фейсбуці і на вулиці. Бо багато хто сказав, що не потрібно, нам оцих вихідних додаткових потрібно за заробляти гроші.